وَلَنَمُو جَاوَنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 يتطهر والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن أم اسس بنيانه على شفا على شفاؤه اهار فانهر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التالي الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغصار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إليا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه حليم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 فَرِيقٍ مِنْهُمْ قُمَّتَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 ولا مخمصتهم في سبيل الله ولا يَطَعُونَ موت أن يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يُضِيعُ أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فله لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين لَكُمْ من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما ارسلت سُورَةٌ فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في لهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفترون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يركم من أحد ثم صرفا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَ رسول من انفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رغوف الرحيم فان تولوا فقل حسب الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الف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 إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي, ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو جعل الشمس ضياء Thank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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في ضغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مس كذلك سوينا للمسلمين ما كانوا يعملون ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض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 تلعطب عليكم ولا أدرة به فقد لبث فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افْتَرَى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظال لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قُلْ أَتُنَبِّئُونَ الله بما لا يعلم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 ونسل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسهدهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله واسرعوا مكر إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى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 إذا هم يبقون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما نضيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنسلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى وَخُرُوفَهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمُرًا لَيْلَى أَتَاهَا أَمُرًا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 فيها خالدون والذين كسبوا السيئات تزاء سيئة بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمه اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحسرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شَهِيدًا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وَرُدُّوا إلى الله مولاهم الحق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 ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تصنع السم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تَهْدِي العمي ولو كانوا لا يرسلون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم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 وإما نرينك بعض الذي دعتهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رَسُولٌ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كل أملك لِنَفْسِي ضَرًّا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أُمَّةٍ أَجَل إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا قل أرأيتم من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمَنْتُمْ به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَنبِئُونَكَ حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت لا به وأسروا الندمة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا لا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا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 ولا تنقم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يَشْكُرُونَ وما تكونوا في سأن وما تتلوا منهم قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا إلا كنا عليكم شُهُودًا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال في الأرض ولا في السماء ولا في السماء, ولا في السماء. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا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 سُرَكَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 ما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكير بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم, وشركاءكم. ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سازكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الْفُلْكِ وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 عندنا قالوا إن هذا لصحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم صحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 لا آمن لِمُوسَىٰ إلا ذُيَةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَن يَفْتِنَهُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ المصرفين وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا على اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اتيك من القوم الكافرين واوحينا سوى أخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا بمصر بيوتا واجعل بيوتكم طبلة وأطين الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه سينة وأموالا في الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدل على كل فلا يؤمنون فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد وجبت دعوتكما فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فلعون وجنده بغيا وعدوى حتى اذا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 ولقد بوانا بني اسرائيل مواصد قمره من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءت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 عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الف كتاب محكمه اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان لا تعبدوه الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه متعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى, مسمى ويؤتكم الذي فضل فضلا وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يخلون صدورهم من ألا حين يستغسون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم